සොබදවසක් white line youtube channel එකේ තෙක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද අපි කතා කරන්නේ අලුතෙන් youtube channel එකක් පටන් ගන්න පස්සේ අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ youtube channel එකේ views the subscribe ඊට පස්සේ watch hours හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙන්න මේකට පට්ටම රටක් අන්නෝනේ මුල් කාලේ ඇතුළත. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට විවිධ apps එහෙම නැත්නම් විවිධ website ඊට පස්සේ විවිධ channel හරහා මෙන්න මේ youtube වල watch hours ඒ වගේම මේ subscribeers ලා හදා ගන්න විදිය ගැන විවිධ දේවල් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම සල්ලි අරගෙන මෙන්න මේ දේවල් කරන යම්සි පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ සියලු දේ නම කරන්නේ අලුතෙන් YouTube එකට එකතු වෙන සියලු වගේම උදව්වක්. මේක සාර්ථක වෙන අවස්ථාත් තියෙනවා, අසාර්ථක වෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. අද අපි කියන්න යන්නේ YouTube හදාගෙන එක එක කෙනා ගාව නැතුව කොහොමද අපේ ෆෝන් එකම පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ කියන කොච්චරස්ටි ගයි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ටිකයි හදාගන්නේ කොහමද කියන එක ගැන තමයි අද අපි ඔයාලට කියන්නේ එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට එහෙනම් රැඳිලිනා white line youtube channel එක එක අදම subscribe කරන්න මේ වගේ වීඩියෝ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න කරන්න එපා අපි යමු වීඩියෝ එකට mention by අද අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කියලා කිව්වේ කොහොමද YouTube channel එකක් මුලින්ම පටන් ගන්න ගත්ත ගම කියන දේවල් වැඩි කරගන්නේ ඊට පස්සේ SEO ඒ කියන්නේ search optimize එක අපි වැඩි කරගන්නේ කියන දේවල් තමයි අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ ඒකන කතා කරන්න කලින් මම කියන්න අපි subscribers watch hours ඊට කියන දේවල් ටික හදා ගන්නකොට අපිට මුලින්ම එකක් තමයි YouTube channel කියන එක මෙනෙහි YouTube channel කියන app එක හරහා අපිට පුළුවන් views, subscribers, ඊට පස්සේ like කියන දේවල් වැඩි කරගන්න. මේකට අපි කරන්නේ තියෙන පුංචි පොංචි දෙයක්. මොකද කරන්නේ මේ app එක download කරගෙන මේ app එක හරහා ගිහිල්ලා ඒක අපිට ඒගොල්ලෝ දෙනවා limit එකක්. ඒ කියන්නේ subscribers ලා 20ක limit එකයි, like 20ක limit අපිට aran දෙනවා. අන්න ඒ limit එක අපි බැලුවාන් පස්සේ අපිට ඒ බලන videos වලට අපිට හම්බෙනවා යම්කිසි coins ප්‍රමාණයක්. මෙන්න මේ কয়න්ස් එකතු කරගත්තා යින් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන වීඩියෝ එකක ලින්ක් එකක් ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙන්න මේ YouTube channel කියන app එකේට डालන්න. මේ app එකට දැම්මෙන් පස්සේ අපිට ඒකෙන් අපිට subscribers, watch hours කියන දේවල් ටික අපිට අවශ්‍ය විදිහට ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපි කතා YouTube channel එකක් කරමු කියල වඩාත් වැදගත් වෙන කාරණයක් ගැන. video එකට ටැග් ටිකක් ඊට පස්සේ video එක ඊට පස්සේ thumbnail එක වගේ දේවල් අපි අපිට අවශ්‍ය විදිහට තමයි හදාගන්නේ. يعني අපේ තියෙන දැනුම තමයි මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික හදාගන්නේ. නමුත් මේකේ එක concept එකක් අපි search optimize මේ කොහොමද අපි දාන thumbnail එක, අපි ගන්න tags එක, අපි දාන video එක කියන search optimize එකේ උඩටම ගන්න කියන ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. මෙන්න මේක තමයි අපිට සරල app කරන් දීලා තියෙනවා. මේක අපිට ඇප් ස්ටෝරේ මනත්තං Google Play Store හරහා ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මේක අපි වෙනම අරගෙන අපේ Google Chrome එක හරහා අපේ ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේක හදාගන්න අපිට තව මේකට පොඩි ඇප් එකක් ඒක තමයි කියන බ්‍රවුසර එක. මෙන්න මේ Yandex කියන අපි මෙන්න මේ VidIQ කියන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ VidIQ කියන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තයින් පස්සේ index browser එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන Google Chrome එකට Google Chrome එකට මේක extend කරගන්න extend කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ VidIQ කියන app එක හරහා අපි මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් YouTube එකට දාන්න කලින් YouTube එකට දාන්න ප්‍රථමව අපි අපේ concept එකේ තියෙන තව තියෙන high res එක කොහමද? ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙන්න මේ කියන ViddyQ කියන app එක හරහා ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ ViddyQ කියන එක අපි Google Play Store හරහා ගත්තයින් පස්සේ අපිට මේකෙන් සරල දේවල් තමයි බලා ගන්න මේක iNDX browser එක හරහා අරගෙන අපේ Google Chrome එකත් එක්ක පස්සේ තමයි අපිට අර තියෙන අපේ දාන වීඩියෝ එකේ එහෙම නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ text වෙන කෙනෙක්ගේ වෙන කෙනෙක් කොපි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ vidday.io කියන ඇප් එක හරහා මේක YouTube එකත් එක්කම සර්ටිෆිකේට් කරලා හදපු ඇප් එකක් නිසා අපිට කිසිම බය වීමට හේතුවක්වත් කොපිරයිට් වදින දෙයක්වත් එහෙම කිසිම කරදරයක් නැහැ මේක vidday.io කියන එක YouTube concept එකත් එක්කම ආපු ඒ platform එකත් එක්කම yana ඇප් එකක් තමයි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් if you all know it if you know youtube <Sanye> гаар Finding in google chrome Calendar Between Pont首 cж eko forth the Apple sore hack andterior sill Depois from Prana Mate — The Power of pmai essi needing to use Student update upload and app domasilocrit Process for you. Hi Lionot, comments CLID Csuppest. You will have me click. If at use wallet or drop your œilli use real right the Projer To verwitu – The Introduction will help me 3mek for new brauch. As Illuminaıbert laptop and packaging workshops. Each time we get video videos easier and videos, login and text, Tradition user click and publish originally. channel view and subscribe page. The time channel if you want to එක්මකට හදාගන්න මේ දේවල් හදාගත්ත ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ channel එක දාන video එක ගොඩක් උඩට අරගෙන හොඳයි මෙන්න මේ කියන app එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ හදන video එකේ search optimize එක ඊට පස්සේ ගන්න tags ටික පස්සේ views වගේ දේවල් මෙන්න මේ කියන app අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කතා කරේ YouTube channel කියන app එක ගැන ඊට පස්සේ මම කතා කරා VidIQ ගැන ඊට endscape na browser එක ගැන මෙන්න මේ තුනම එකතු කරලා ඉවර අපිට පුළුවන් අපේ channel එක හොඳ තත්යකට අරගෙන ඉන්න. හොඳයි අපි අද කතා එක search optimize එකේ උඩට ගේන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමද වීඩියෝ එකක් දාන වීඩියෝ එකේ ටෙක්ස්ට් ටික එහෙම නැත්තම් එක හරියටන දියනවාද කියන එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම channel එකේ views කොහොමද හදාගන්නේ? subscribers කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක කතා කරේ. මේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලොන්ගේ වෙන වෙන කොගලොත් මේ ගැන දන්නව නම් ඊට අමතරව වෙන app තියෙනවා නම් අපිට ටැක්ස් ගහ ගන්න ඒ වගේ දේවල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපිට තව දෙයක් කියන්න අමතක වුණා. විඩෝ කියු කියන app එකේ අපිට වැඩගත්ම දෙයක් දාගෙනීමේ හැකියාව විඩියෝ කියන ඇප් එකෙන් දීලා තියෙනවා. මේක වෙන බය වෙන දෙයක් නැහැ. මේක YouTube එකත් එක්ක YouTube platform එකත් එක්ක යන නිසා අපිට කිසිම බය වීමට හේතුවක් නැහැ. එහෙනම් රැඳිලිනේ වයිට්ලැන්ඩ් YouTube channel එකත් එක්ක ඉදිරියටත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝලින්